Na húre, a na húre, a gáti Rovnajdziče, rovnajdziče, kabáti Veťa, trotpa, rovok, veťa, je Slova, kalam, na hlave Co so ma ťaha po väťarsky na hláve. Väťar to s parokom, väťar je, Co so ma po väťarsky na hláve. A na húre, a na húre vžal Toto cívče, toto cívče vžal píja. Väťar to zivočka, väťar Co má vlasy skančúrené na hláve. mi, upadlo mi do zeky po matričok po matričok široký peťar to zivočka peťar je co má vlasy skančúrené na hláve peťar to zivočka peťar je co má vlasy skančúrené na hláve tam ja Vradová tam Ja ročom chcete. Písala mi Milá, hej, písala Mi Milá Písala mi Milá Že ona me Nechce Písala mi Milá Hej, mi Milá Písala mi Milá Že ona me Nechce Keď chce. nechce Mas trairá a ja mamfrairosco. Esse mas trairá a ja mamfrairosco. Trasmiti per seno, e trasmiti per seno. Trasmiti per seno ja e ate pelo brusco. Trasmiti per seno, e per senok.